මගේ සුදු බැනන් ඩිත පුත්තං සරනේ සරණයි මගේ පුදුමා මණ්ඩිට ධම්මං සරනේ සරණයි මගේ සුදු බැනන් ඩිත සංඝං සරනේ සරණයි අපි දෙන්නට මේතුං සරනේ සරණයි එන්න කියලා යවවා මං පනි ieważrint Sketheit, sitio Բ Adobe look is the solution brightly're greyhaw passport fluctuations there will be unfair ЗЫf buhayyo mon api which යන්න ඕන දෙයක් කිසිවරක් නැති මගේ හිත මට විස්බාසයි ගමේ ඉන්න හොද කොල්ලෙක් ආහිමි වෙච්ච ඒකයි මට කනගාටු මා ਮੰනින්නොඳ මිනිහෙක් ඕදිසත් සෙට් ඒකයි මට කන මගේ සුදු බැනන්ටි බුද්දං සරණේ සරණයි මගේ බුදු මා මන්ලිට ධම්මං සරණේ සරණයි මගේ සුදු බැනන්ටි සංඝං සරණේ සරණයි අනේ තෙගපි දෙන්නට මේ තුන් සරණේ සරණයි अपोई मौका दे मनो दन्ने बीनिहा हरे महोनाई ने अपिकले देयाक नै तरहा गन्ने पा बैनु दोनी अंदरु तेक कना लागि हिल्ला हाय ओ सुलु देयाक नै ममट बल बला बला उ तेरो इन नत पुए की केतर उन्नो दमाय की एकई मत कन गातु ये तोर वडनो दतकी गतु मिनी हा मारु में हे काय मात कन गातु मगे सुदु बानन mage suba nanndith sangam sarane saranay anithing api dennat me thun sarane saranay anithing api dennat me thun sarane saranay